В цьому залі Сергій разом із реабілітологом Ксенією щодня виконують різні вправи. Розминаємо шов, щоб, якщо коротко, так було боліче ступати в приказ. Поки працюємо, а потім будемо знімати вправу. Трішки маси роз... розминаємо, підготовуємо до вправ, потім, потім просто працюємо вправо, ми розпрацьовуємо. Прибираємо контрактуру, якщо вона не є, а потім готуємо спинку.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 ми проводимо, ну, організовуємо цю роботу. Інформацію про кількість військовослужбовців, які звернулися до центру, Віктор Майсейв не розголошує. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.